Du har betydet super meget for os. Vi er begge to har en masse obligatorisk undervisning, som vi skal være til for at kunne bestå semesterne. Så de har kunne hjælpe med at kunne lægge det på nogle særlige tidspunkter, som har givet os meget mere fleksibilitet. Jeg har ja både dyrke den sport på et rigtig højt niveau, samtidig med at jeg kunne starte på min uddannelse øh, på medicin. Og vi øh, har ja, givet den ro omkring øh, både eksamensplanlægning og, og i forhold til store sportsevent, hvor AU Elite bare har gjort rigtig meget for at gøre det så nemt som overhovedet muligt. Det har ikke altid undervejs været øh, en dansk for roser, at, øh, at hver gang man havde lidt fri fra træninger, så skulle man sidde og læse, øh, men nu er jeg mega, mega taknemmelig, øh, fordi det giver jo egentlig en ro. Øh, omkring, at, man, at der er en plads til en et sted, når man er færdig. At jeg er kommet i gang og blive lægetager jo alligevel en del år, så det er fedt at vide, at jeg alligevel er på vej derhen øhm, og ikke har, som, øh, ikke har en helt uddannelse foran mig.